Drago Petraro amenin ceva adevgluine regul din TVR. am ce aici se va ajunge sub Tocmai pentru ce sub ti-am? Mi-am luat toate măsurile video Dragos Subliniere, Petraru a anuncat ceva va dezbluine reguli din televiziunea română, în urma des subliniere urrii unei anchete de pres care vizează subordonarea politică a TVR, amestecul brutal al conducerii în procesul editorial, precum subliniere i cheltuirea fere discern subliniere i curea voinca banului public. Realizatorul TV a precizat ce el subliniere echipa lui nu vor mai accepta să produc emisiunea Starea Naciei la televiziunea public după încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba. M.Sublinieră Tici, scandalagiu din fire A sublinierea mi-a spus astăzi doamna Doina Gradea, presubliniere din teledirector general al TVR, care m-a chemat la ordine după misiunea de a searcă. Mi s-a spus ce se va face o analiză a modului în care a fost respectat contractul, ce sunt scandalagiu, ce asta e o formă de presiune la adresa conducerii, ce, de fapt, nu e vorba de niciun amestec editorial în emisiunea Starea naciei, a spus Petraru, spre finalul ediciei de marți seara emisiunii sale, conform Newsroom. Da, subliniere te am, subliniere tiam ce aici se va ajunge, subliniere. Tocmai pentru ce subliniere te-am mi-am luat toate mesurile să nu se mai spun ce e vina noastră, ce suntem noi nebuni Subliniere-i a adugat el. Dragos subliniere Petraru a continuat anuncând ce echipa starea naciei nu va mai accepta să producă această misiune la TVR după încheierea prezentului sezon. Dacă lucrurile nu se vor schimba <fie> Fac public următorul anunc Date fiind componenta noului ca din care fac parte persoane care au exercitat în trecut presiuni editoriale la adresa noastră, a comportamentului noului PDG 2 gradea fac de angajați, mesurile editoriale luate împotriva interesului public în privința mai multor producții de la TVR, încercările de intimidare la adresa acestei emisiuni. Noi cei de la starea naciei, nu vom mai accepta să producem această emisiune aici după încheierea prezentului sezon, dacă lucrurile nu se vor schimba, a spus Petraru. Realizatorul TV a precizat ce echipa lui, dar sublinieră i prietenii subliniere. Ierifania, emisiunii au investit aproape 50.000 de euro în decor, birouri, amenaje, tehnic pentru starea naciei. El a menționat că aceasta este emisiunea zilnic cu cea mai mare audiență la postul public. Nu facem mult patriotic, departe de noi asta, dar... Spre deosebire de conducerea aceasta numit politic, noi am venit cu bani de acasă aici la TVR. Am investit aici aproape 50.000 de euro împreună cu prietenii sub fania Emisiunii, în decor, birouri, amenaje, tehnic. Facem emisiunea zilnic cu cea mai mare audiență la postul public, subliniere: Nu mai putem gira prin prezenta noastră aici o echipă de conducere care nu de doi bani pe interesul public, a spus Dragos subliniere Petraru. Realizatorul TV le-a mai spus telespectatorilor ce în perioada următoare vor afla. Dar nu de la TVR, rezultatele unei anchete de pres din interiorul televiziunii publice. În perioada următoare veți afla, atenție, nu de aici de pe acest post rezultatele unei anchete de pres făcut timp de mai bine de subliniere se luni din interiorul unei instituții: cu probe, merturi, acte, tot ce trebuie. De acest timp am avut nevoie ca să adune aceste probe. Ancheta vizează subordonarea politică a TVR, amestecul brutal al conducerii în procesul editorial, cheltuirea fără discernment, sublinierea icurea voinca banului public. Iar dacă se consideră ce problema e tot la noi, asta e, ne vom cera acasă. Nu am murit de foame, a anuncat Petraru. De la ce s-a ajuns aici? Am zis ceva în emisiune despre un membru cap numit? Ce nu mi se pare normal să fie în Consiliul de Administrație o persoană care a făcut în trecut presiuni editoriale la adresa noastră. Este vorba despre domnul Cetelin Blebea, fost reprezentant într-un Consiliul de Administrație. am gesit alte imagini în afară de acestea de la IE, subliniere era din cu subliniere cererea a lui Adrian Nestase, a adugat drago subliniere Petraru. Luni seari, realizatorul TV a declarat, la finalul emisiunii sale.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 Ce dragost subliniere Petraru nu a fost amenincat de nimeni din conducerea televiziunii române subliniere Ice. Realizatorul TV are un contract care conține clauze diverse subliniere I care trebuie respectat de ambele perci, dar a precizat ce în niciun caz nu este vorba despre restricții privind subiectele sau modul de abordare.